У Хмельницькому попрощалися із 35-річним військовослужбовцем. На Хмельниччині вже декілька місяців ліквідовують наслідки прильотів, що вже вдалося відновити. Тікали з дому лісом, як родина з 20 людей з Херсонщини оселилася на Хмельниччині в трикімнатному будинку.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 Станом на 17 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 83 тисячі російських військових. Противник втратив 2878 тисячі танків та 5804 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1860 артилерійських систем, 393 реактивних систем, залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 літаків 1531 безпілотний літальний апарат та 261 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн 4362 одиниці, спеціальної техніки 160 одиниць. За 267 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 474 крилатих ракет.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 Так Тетяна Майка розповідає про свою родину, яка нині мешкає в трикімнатному будинку за Заслучненській сільській тергромаді. На рідній Херсонщині вони жили до травня цього року. Нам позвонили службі, сказали на евакуацію, тільки їду дітки, які під опікою. Я кажу, в смислі під опікою, а своїх куди дітей, внуки у мене, 8 внуків, як? Ну, сказали тільки ні, тільки що діти під опікою. Ну, я сказав, ні, ми до евакуації відказуємося.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 Нас не біжать, просто діти бояться. Ну, щоб діти не боялись, сказали, ми вивеземо дітей на Крим. За півгодини після цього, говорить Тетяна Майка, її сім'я вирішила виїжджати. Виїжджали своїми машинами, побросали в лісі, а з лісу вже нас туди на Ніколаївську область переправили. Прихисток родини з Херсонщини знайшла на Хмельниччині. Тетяна Майка каже, вдячні людині, яка дозволила жити їм у цьому будинку. Тут розповіла їм хоч і тісно, але тепло і затишно.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 Коли приїхали сюди, то не могли просто стояти осторонь і зрозуміли, що це буде не перший наш сюди виїзд, ми будемо іще тут. Так про знайомство з родиною Тетяни Майки розповідає психологиня благодійного фонду «Рокада» Антоніна Козак. Перше, що зробили дітки, це розповіли про себе і розповіли про бажання, які би вони хотіли втілити в життя. І вони такі були мізерні, але для них це була радість. І ми дали такий клич, трошки зібрали речей, щоб просто привезти їм якісь іграшки, маленькі подарунки. А все інше – це те, що допоможе родині хоч трошечки задовільнити свої першочергові потреби. Жителька Херсонщини Тетяна Майка каже, допомога їх родині не зайва. Такої кількості дітей, що не вистачає, на все треба і памперси, і продукти. Майбутнє своєї родини Тетяна Майка бачить на Херсонщині. Каже, дуже зраділи, коли почули новину про повернення українського прапора до Херсона. Нас порвало, вже збиралися коробки, рані, <сіхі> були дуже раді. Ми розуміємо, що Херсон, то вони дбили, цю сторону, а ми ж на ту сторону лівий берег. Там зараз дуже-дуже. Ярослава Антушевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.